ο τά τάτου ανθρώπου προς τον βιον επίθειδεία, τροφέν καί χιμάτια, χέω νύν ακολουθέι, χέ οικεσίς αυτού, εν αρχέι οικούν χέοι ανθρώποι εν σπέλαιοίς, ειτα εν καλιάζι ε καλύβαις. Epita και en skenais, skenomasi. Τeleutayon en oikos Ο xulotomos, temnei, καe kataballei ta dendra, toe pelekei, e toe pristeri, ex hon ta frugen, menei. To xulon spurae, xulinae, sphenoi, καe xula scista, suntithesi ο γζούλος γος, πελικέσδεί ταε τα γζούλα, σκυντα καί πελεκισματον από καί πριστερι πρίσδει. Του ρινιέματος εις γεν καταπίπτοντος. Επίτα, προχάλιαε, ανέλκει τον δόκον επί τα ang tersi siderois empedoi, tai stathmei stathmizdei, hupografei, eta toichus synaptei, kai tas docus helois katheloi.